Kral Matjaž Bradati kral Matjaž le spi. Spi in bo še dalje spal. Njega sploh ni. Samo na strah ga za rešenika je izbral. Matjaž ne bo nikoli ustal. Ne more, ker ga ni. Matjaž sem jaz, Matjaž si ti. Smo mi in ste vi vsi, kar nas malih je, zatiranih ljudi. Matjaž je zagorski rodar. Matjaž je dolenski drvar. In ljubljanski cestar, iz skrope je matjaš, Vsak delovec, ki na njegov serovaš pitajo troti, vsak tak je matjaš. Matjaž so tisti, ki roka kako ribe v izsušeni strugi. To so vsi naši sodrugi, od jesenic do trboval in od slovenskih goric do boroval. Naš kralj, naš bradati matjaš pa le spi in bo spal. Tudi naš človek. Naš človek bo k malu svoj tilnik zravnal.